Okey, cara nak mendapatkan data penduduk setempat kawasan tempat tinggal okey. Semua data yang ada dekat uh, yang ada dekat luar tu adalah benda yang tak boleh kita lakukan. Maksudnya uh, benda yang haram. Uh, data tidak boleh dibeli ataupun tidak boleh didapatkan melalui third party. Jadi katakan kita dapatkan data daripada a uh, ketua atau penduduk ataupun JND ataupun daripada list master list yang orang jual kat luar tu itu semua semualah benda yang haram yang kita tak boleh buat lakukan the best data yang kamu boleh buat ialah ialah ialah kita collect data dengan business dengan transaction dengan SOI dengan jiran jiran bekerjasama dengan dia orang pergi bila orang buat apa tu majlis orang kahwin ke ayu summit dia punya information, pass, you punya business card jadi itu bagi saya yang terbaik rather dan you minta ataupun beli data daripada pihak ketiga yang boleh menyebabkan you bersalah lah. so kalau sekiranya bot dapat tahu you boleh dikenakan tindakan okay, bukan you lah, agensi bukan you saja agensi pun kena dia tindakan jadi cara nak mendapatkan data ialah dengan usaha dengan you expanding your SOI. itu adalah jawapan saya